طبعا بدها ترجع تتأشر. اسمعوا لي شوي لحظه هذا بتريدي يعني الشوم بس ما دام هو حرمني من الاستماع لإلي من كل اللي ادعى عليهم فانا حصر والح باني ادلي بافادتي رفع كل الحصانات من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف ماذا حصل بالأمس في مجلس الدفاع الأعلى وكيف حميت حصانات على حساب القضية الأساسية هذا بيسمح لي أني شك فيه بأنه منو هذا وبيحقل لي أطلب رده وأنا لن أقوم بذلك وأنا لن أقوم بذلك نحن نريد الحقيقه التي لا تتامن بالشعبويه ورد الاتهام ورمي الاتهامات على من يريد الالتزام بالدستور What the fuck?